ya arf ed el fushia o magya yehis ya we leasingo yehis wa yehis ya شهوي هواج اللي ذا ذا وحركات حرار ذا وحركات حرار يا متن ذا دلك لا حلو جسده نعد كذي شحوه لي اللي ذا وحركات حراها ذا وحركات حرار يا متن غدلك هيل لا حلو جسده يرفرف يوم مخيال sini hisanda pufi diwa wa ha ka pufi diwa wa ha sirta za hamur tinna za hadida lushi za zizi do masini hisanda pufi diwa ملا الهان بسلسل غيسا يا تقعد قعد <متحدث> أحيات I'm in